Och så kan vi se, si, minste det vi har snackat om nå, bor sig från att sätta på mikrofonerna. Det handlar egentligen om att höra musik hem i studion. När vi kommer på konsert då blir det skyttlig kraftig ljud. Då blir det fort sån att man må ha bytt till ett annat apparat. Man har rätt att apparat som tåler så kraftig lydstyrke in. Och då plejer man si att säga det bör takla 115 decibel in uten att förvränga på ingången. Och det er så kraftig ljud som mikrofonerna klarer att hantera. Mikrofonen klarar ikke nog mer än det. Och därmed så trenger inte elektroniken att tåla något mer heller. När man plejer att säga si så man har så han säger det bør absolutt kunne takle det, ellers så blir det mange opplevelser som blir litt triste. Videx Dream, som er et gammelt apparat. Vi har kommet med flere modeller etter det. men Det var et av de aller første apparatene som kunne håndtere sånn konsertmusikk skikkelig. Det kunne egentlig hvem som helst få, men du fikk det neppe på grunnlaget at du skulle på konsert. Men det du se si, det var at ja, nå, nå, dette fungerer bra for meg. Dette, her forstår jeg godt hva folk sier i forhold til det andre apparatet jeg prøvde, for eksempel. Og så fikk du på den måten tildelt apparat som også hadde den egenskapen at det fungerte bra i kraftige lydnivåer, sånn som på konsert. Men staten har jo prisforhandlet bare ett visst utvalg av høoperater. O der så er det kan helt sikkert, at uh, for tiden er ett høreplatt som passer for sådan musik. Nå skallet forhandle se om ett år tro og blirt å nye modeller som ingårer. for blir det blir av frereparater som der uten videre kontaktle så kraftige nivåer uh, er en. Sånn en grupp av musikerande lydteknikere bort i USA som vad det gör det en gång i året men det gör det i alla fall inemellan. De prövar att lyssna till eh som sånn konsertopptag med ulike hörapparater och så prövar de ut vilket apparat är det egentlig som som ger en bästa upplevelsen. Og år etter år etter år etter år så har de bare slaktet alt som er digitale apparater. Og så er det et l apparat som er analogt, som liksom hele tiden da, uh, har vært det som var best å bruke. Men når Idex kom med det der og der, da konkluderte de faktisk med at uh, dette var minst like godt som dette L-gamle høreapparateret de brukte. Det var det første digitale apparatet som de mente var ypperlig- for å lytte på konsertmusikk. Så har Videx kommet med eh, en modell, kanskje två modeller etter dette,- som bygger på de finessen. Sånt. Jeg er ikke noen expert på alle disse ulike variantene av modellene,- men poenget er at det finnes apparater som har det som trengs. Og, og alle helst skulle apparatet takle basslyder helt ned i 25 Hz, og gjerne opp til 16 000 Hz. Når disse stopper på 5 000, så det er det en, en halv oktav til opp til 16 000 Hz. Det, det må jeg huske at uh, ulike hørselsnedsettelser gir ulike si, eller. Sånn som dette med å skille toner fra hverandre, sånt, da, det kan ikke høreapparatene hjelpe oss med. Og ikke dette med å skille lyder i tid heller. Så to av de fire skavankene kan høreapparater egentlig ikke hjelpe oss med. Så bør høreapparatene ha kort forsinkelse. Her spesifiserer de at det ikke bør overstige fem millisekunder. Og forsinkelsen bør være lik for alle tonområder, hvis den er millisekunder i skanten og, og, og femten i bassen. Det vil ikke være noe bra. Så trenger man å se på noe som heter det. Jeg rekker ikke å forklare det her, men, men disse ø, høreapparatene de gjør også noe med den så såkalte fasen på lydene. Og hvis to lyder som er av samme tone, men har motsatt fase, hvis de møter hverandre, så utligner de hverandre. Og så blir det stillhet ut av det. Så det er en ganske viktig faktor å ta hensyn til, men det er veldig sånn, teknisk da. Men no en høparate det jeg ganske store som sånn, mens forringngning andre har liten og får go musikkoplevelse så børn n no liten. Og så moå je det graf en tilpassere kikelig. Må fin just erre så en ting. Hvor vi har er ulike ører og dert er mange faktorer som spille in for hvordan, vi får oss en lyten som kommer ut av høappte. Det har ikke gjennomsnittsører, men det er det disse dataprogrammene tror. De tror at innenfor min propp er en luftlomme som er gjennomsnittlig. Men dere har sikkert blåst i flasker med litt brus i. Og hvis det heller ut litt brus, så blir det en annen tone. Og det vil si at luftlommen som er der, størrelsen på den, blir helt avgjørende for vilken tone som blir overdreven sterk når dere blåser. Og sånn er det inni her også. Så hvis høreapparatet tror at det er akkurat så, så mye luft, men i virkeligheten er så mye, så blir det helt feil det høreapparatet tror. Så Det er en av grunnene til å måtte tilpasse skikkelig, og gjøre individuelle finejusteringer. Og så man kanske kanskje vurdere da, ha en propp som lukker helt, sånn at høreapparatet må håndtere alle lydene fra bassen og helt opp til diskanten. En sånn åpen løsning vil muligens gjøre at basslydene da, eh, ikke blir forsinket, og det andre lydene kanske blir litt for mye forsinket. Og så blir det en, et misforhold mellan bassen og de andre lydene. Det kan være, det er, det er ikke helt sikkert det er nødvendig, men det kan hos noen kanske være det, særlig hvis høreapparatet ikke har veldig kort forsinkelse. I kör har en lang lång försinkelse så vill det nästan helt garanterat ödelägga musikupplevelsen. man har en öppen propp. För då kommer Uppsala ljuden in og och det andra kommer ganske ganska försinket. Och så hänger det inte ordentligt ihop liksom. Ja, det står ju i papperna i fick. Så for de av dere som kan engelsk og er interessert i å fordype dere litt,- –så så er det en bok som inneholder mange ulike artikler som vinkler ulike aspekter- –rundt dette med musikk og høreapparater. Dette er en internettadresse som fører dere dit. Da. Den hadde så lang eh, andre adresse at jeg kunne ikke skrive ned heller. Hen, så jeg lagde en sånn kortadresse.